Αγαπητοί φίλοι του Κίτσαλα, μόλι τελείωσε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε εδώ πέρα με τα παιδιά, δεν θα σα πω τι, θα το κρατήσω μυστικό. Ε, αυτό όμω που θα σα πω είναι ότι σήμερα θα φτιάξουμε μπριζόλε, λεμονάτες στο φούρνο με πατάτε. Συνταγή Άκης πετρετζήκη, θα τη φτιάξετε σε 5 λεπτά, χωρί το ψίσιμο, ε, και θα σα υπόσχομαι ότι θα είναι ό,τι πιο λεμονάτο και ό,τι πιο νόστιμο, μαλακό σε μπριζόλα έχετε πάει ποτέ στη ζωή σα. Ξεκινάμε πολύ απλά με τη μαρινάδα μα. Παίρνουμε ένα μικρό. Μούλτι και ρίχνουμε όλη τη μαρινάδα μέσα. Ξεκίναμε πρώτα με το ελαιόλαδο. Σε περίπτωση που δεν έχετε μούλτι, μπορείτε να το κάνετε σε ένα γουδί. Δύο κύβους, κοτόπουλο η μουστάρδα μας. Μπορείτε να βάλετε και η καυτερή μουστάρδα, αν θέλετε και σας αρέσει το καυτό φαγητό. Ξύσμα από δύο λεμόνια και το χυμό φυσικά. Μια σκελίδα σκόρδο, το μέλι μέσα. Πάμε στο blender και το μεγαλύτερο μέρο τη συνταγή μα είναι έτοιμο. Χτύπημα τέλο. Η μαρινάδα μας είναι έτοιμη. Και θέλω να δείτε πόσο ωραία και πεχτή είναι. Το βλέπετε αυτό. Αυτό οφείλεται και στη μουσταράτα που έχουμε ρίξει και στον κύβο ε, μυρωδικών που έχουμε βάλει κοτόπουλο. Λοιπόν, περνάει το τσάκι και ρίχνουμε όλη τη μαρινάδα μα μέσα. Τώρα, εδώ πέρα έχω κατοτούλε. Θα πάρω θα τις κόψω σε ωραία κυβάκια. Και εδώ. Τέλος. Πατάτες μέσα. Τώρα, μπριζολάρες. Έχω πάρει τέσσερις πολύ ωραίες μπριζόλες, κυρινές, εντάξει εδώ, και πρέπει να εξηγήσω ένα μικρό σημείο. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ πέρα στην πριζόλα είναι το καρέ. Είναι πάρα πολύ ψαχνό και πάρα πολύ ωραίο και ζούμερο, αλλά δεν θέλει πολύ ψήσιμο. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ κάτω είναι πανισέτα. Είναι το πιο λιπαρό ε, μέρο του χειρινού και θέλει πάρα πολύ ψήσιμο για να γίνει τραγανό. Οπότε τι κάνουμε, πρέπει να βρούμε τρόπο για να ψήσουμε στον ίδιο χρόνο της πριζόλε μα. Αυτό που θα κάνετε είναι το εξή. Πάρτε την πριζόλα, εδώ, γυρίστε την, όπω την γυρνάω κι εγώ. Πάρτε το μαχαίρι και κόψτε εδώ πέρα το λιπάκι. Εδώ. Επίσης, ανεβείτε πιο πάνω, γιατί αυτό το λίπος έχει την τάση να τραβάει το κρέας και του δίνει άσχημο σχήμα και κόψτε και εδώ πέρα, σε δύο σημεία. Και οι πρώτες μας βριζόλια είναι έτοιμα. Πάει. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τις επόμενες. Πάει και αυτό. Πάμε για την τελευταία μας. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα. Βάζουμε και τις μπριζόλε στο ταψί μας. Και ήρθε η ώρα που θα λερωθούμε, αλλά πριν λερωθούμε πρέπει να ρίξουμε μέσα τα μυρωδικά μας. Έχω εδώ πέρα ρίγανη, ωραία φρέσκια. Σε περίπτωση που δεν έχετε φρέσκια μπορείτε να ρίξετε τα αποξηραμένη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και επίσης, τη μαράκη. Μην το λυπηθείτε, βάλτε εμπόλικο. Λοιπόν, πιπέρι. Να ανακατεύουμε τα πάντα. Θέλουμε όλα να πάνε παντού. Και μόλις γίνει χαμός και καταποντισμός, θέλω να πάρετε και να βάλετε στην κάθε γωνία την πριζόλα. Γιατί, θέλω το λίπος να ακουμπάει στο ταψί μου. Όταν ακουμπάει το λίπος στο ταψί, τι θα γίνει? Τραγανό! Παίρνω τη δεύτερη πριζόλα, ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, παίρνω στην άλλη γωνία και τη βάζω εδώ. Παίρνω και αυτή, στην άλλη γωνία και τη βάζω εδώ. Και οι πατάτες μένουν στη μέση. Βουαλά! Και ήρθα πάλι πίσω με Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο αν μπορείτε να αφήσετε το ταψί σας στο ψυγείο για 12 ωρίτσε, θα κάνετε την καλύτερη δουλειά. Μας το φαγητό την προηγούμενη μέρα το βράδυ και ψήστε την επόμενη μέρα. Άμα δεν έχετε χρόνο όμως, αλουμινόχαρτο, ρίχνετε το νερό. Αλουμινόχαρτο και το ψήνετε στους 190 βαθμούς μία ώρα με αλουμινόχαρτο σε σκεπάζουμε και ψήνουμε άλλη μισή ώρα στου 190 βαθμού. Σύνολο μια μισή ώρα με μια ώρα και 45 λεπτά με δύο ώρε. Θα βγουν καυτέ από το φούρνο, θα βγουν τραγανέ, super sexy. Ε, ειλικρινά σα λέω, επειδή έχετε φάει πολλέ μπριζόλε λεμονάτε και ξέρω ότι αρέσει σε όλου, όταν ,τι δεν κάνετε, φωνάξτε στη μαμά σου και πείτε μαμά, εγώ τι έκανα. Ο κόσμο έχει μυρίσει μπριζολάρε. Κοιτάξτε εδώ. Παίρνω και βάζω πρώτα πατάτες και κοιτάξτε εδώ, όλη η μπριζόρα μας έχει γίνει πάρα μα πάρα πολύ τραγανή και θα ρίξω και λίγο από αυτό το υπέροχο ζουμάκι, λίγα μεροδικά στο τέλος και λίγο ακόμα μαρακι. Θέλω να δείτε αυτό εδώ πέρα που θα κάνω τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Πατάς και γιόνι. βλέπετε. Αυτό είναι κάτι που συνήθω, δεν μπορούμε τίποτα να πετύχουμε γιατί ή θα τις παραψήσουμε ή δεν θα βγουν πολύ ωραίες. Θα ακούψω και λίγο πατατούλα. και τώρα καταλαβαίνετε ότι το, το παίζω γουρμεδιάρι να μην το κλείσουν οι κάμερα σαν γουρούνι. Λάκτες να δοκιμάσετε λίγο. Πλύς. Σου τόπα, σου τόπα. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, κάντε subscribe στο κανάλι μας. Ε, Σωσά το είπα, βγήκε ακριβώ εδώ. Ναι, τέλεια. Λοιπόν, για μόλι κάνετε subscribe, θα γράψετε comments από κάτω και θα κάνετε share το βίντεο με τους φίλους σας. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Μαχαίρι, θέλω και πιρούνι. Γεια σας. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Φιλάκια και Είναι αστείο. Κοίτα, το βλέπεις, κοίτα. Απλά το ακουμπάς και γιώνει.